لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا <تصفيق> يا ابو لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا ابو لا لا لا لا يا لا لا لا لا أخوك يا مسكين، أنا مجنون تكون فرمتو، أنا مجنون توك توك توك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 مرقاة الزمر، انتظر لكي ندير ما انا بساله ديني سريع يبقى كبير ديمة، سلام سلام سلام سلام سلام سلام السلام سلام عليكم سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام بدي كنت متواضع صلاة، أودري يموت واسس من سامرد إيه نايك بشغلة، أيوة، كاب كاب كاب كيت عم لا, لا في يوه تتعلمون <تصفيق> دي انهم <تصفيق> <تصفيق> شوف نشوفك بيتي نادم فرن توكلا ويل أول نادم فرن تو داير مون مون أول اللي راه مصور كون بغرفتك ها ها ها ها سام صار. حاول ها اوه دري امشي كيفوهم؟ عبدو حملها كلبها احنا افكار هاد بيت وماكن بارسوك هاد يك فليت <تصوح> هاد يك دبيت شو هذا خاله شوال هاد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 ها تعرف حول صفحه بيرو لها نوبيت البيت اك اك اك اك اك اك اك اك اك اك اك اك اك اك اك اك اك اك اك اك اب جري اب جري اوه اب جري كريم مبارك كريمه اب جري بكريمه كريم كريمه كريم اجي جنبنا هل حولك يا ابو هل حولك هريت شو قوي شو قوي قولهم شامبو ايوه بالله عليك يا شامبو الشامبو. شامبو شامبو الملايكي بدون قشرة ضد القشرة أطبخ موكسون كحماة حط موكسون ضد القشرة ملايكي بدون قشرة مع السلامة